Невеличка тема лекції, який можна так назвати. Діловий лист. Що таке діловий лист? Лист – це поширений вид документації, один із способів обміну інформації. Службові листи належать до головних засобів встановлення офіційних службових контактів між підприємствами, організаціями, установами, фірмами та закладами. За функціональними ознаками листи поділяються на такі, що потріб, потребують відповіді, тобто листи прохання, листи звернення, листи е, пропозиції такі, що її не потребують. Тобто, Листи попередження, листи нагадування, листи відмови, листи повернення. За кількістю адресатів розрізняють на звичайні, циркулярні, колективні листи. Звичайні листи надсилають на адресу однієї інстанції. Циркулярні листи надсилають цілі установ. установи. Колективні листи на одну адресу, але е, пишуть від імені керівників кількох установ. Службові листи пишуть чи друкують на бланку або чистому аркуші паперу. Щодо змісту службового листа, то обов'язково мають бути вступ, виклад, на висновки і закінчення текст складається довільно. Реквізити ділового листа 1. Назва і адреса організації відправника листа, номер і е, дата листа, назва і адреса одержувача листа, заголовок листа, номер і дата листа, що Правили за основу для складання відповіді, текст листа, перелік додатків із зазначенням кількості сторін, підпис керівника і віза виконання, підпис на копії. Якось так, дякую за увагу.